bila kita orang streaming sekali dengan main game dekat phone kita orang ni macam panas sikit lah. jadi pada minggu tu kami akan tunjukkan cara alternatif untuk yang Assalamualaikum dan selamat kembali ke MIH Gaming pada minggu tu jadi pada kali tu kami akan tunjukkan ke kepada kita orang cara untuk streaming ataupun cast daripada telefon kita orang ke PC and then dari PC ia akan streaming ke FB ataupun YouTube ok jadi um, ia akan mengurangkan beban pada telefon kita orang ataupun panas pada telefon kita orang sebab kita orang kan main game sekali dengan streaming sebelum tu jadi itu akan memudahkan medayalah ok sebelum kita meneruskan tutorial kita pada minggu tu ataupun cara-cara kita untuk menggunakan aplikasi kita pada minggu tu Jangan lupa subscribe ke channel kami Mih Gaming untuk konten-konten yang menarik. Baiklah. Jadi, tanpa meninggalkan masa lagi, kita teruskan. Let's go. Aplikasi yang kita akan pakai pada minggu tu adalah um, namanya Let's View seperti yang kami type dalam skrin kami. Okay, kita akan bila kita on type kita terus akan teruskan jumpa pun website lah. Okay ok bila kita orang naga scroll down sikit kita nak naga apa functionnya so let's view tu adalah uh, yang sebenarnya lebih fokus kepada sharing teknologi between uh, platforms yang berbeza-beza lah seperti contohnya daripada komputer ke komputer ataupun komputer ke mobile devices lah dan yang uh, sesuai untuk uh, mengajar streaming dan apa semua tadi seperti yang kita orang boleh naga nang tadi lah so kita terus proceed ke download pun option ok Uh, untuk pengetahuan kita orang, kami dah download dan dah install pun Installation dah sangat senang, sangat mudah Jadi itu adalah rupanya bila uh, kita orang load the, uh, Sebenarnya kita orang load first time Ini rupanya macam tu lah okay? So ini akan tunjukkan juga sebenarnya untuk Android tutorial Ataupun iPhone tutorial Jadi kami terus pilih iPhone tutorial Dan yang uh, tadi tunjuk ada barcode ataupun QR code yang kita boleh uh, refer Untuk download apps di telefon kita orang Jadi sebenarnya kita boleh download separately lah Okay so macam tu kami dah download apps dekat handphone kami Kami pun dah buka aplikasi untuk dekat apps dalam handphone kami Jadi uh, aplikasi itu sebenarnya ni lebih eh, ada advantage Bila kita orang connected To the same wifi lah Untuk wifi yang sama Jadi macam tu Kami just tekan Redetect Untuk check balik Adakah phone kami Connected dengan Wifi yang sama Ataupun si den Dengan komputer Jadi untuk iPhone yang akan tunjukkan lah Macam ni So kita orang melis Bila kita orang tekan Untuk ya untuk connect Ni akan tunjukkan lah Screen mirroring Screen mirroring yang Bila kita orang Ambil daripada option di bar tadi lah ya, tak boleh tu screen mirror. Jadi macam tu kita kami dah berjaya connect ke komputer kami tadi. Okay. Jadi screen yang kita orang nanggar kini tak adalah sebenarnya daripada handphone kami. Kami dah connect tadi. Menggunakan screen mirroring. Seperti yang kita orang nanggar mula-mula tadi. ya. Okay. So kali tu. Untuk contoh bila kami buka game lah. So macam tu bila kami buka game daripada handphone kami. Kami boleh fokus main game kat handphone kami. While. Uh, di mana dekat um, dekat PC kami kami akan boleh fokuskan um, PC kami untuk streaming lah Jadi lebih mudah untuk kita manage ya lah. Berbanding um, dekat phone nakkan kelam kabut nak kita orang nak manage Kejap streaming, kejap main game, kejap streaming Jadi macam tu kami bila dah buka dah connect semua kita orang dah dapat dengar bunyi yang connect dengan computer kita orang untuk sebenarnya juga adalah bunyi daripada handphone kami just buka streamlabs macam kami memang pakai streamlabs OBS untuk streaming ke uh, streaming platform sama ada facebook ataupun youtube ataupun yang lain macam twitch dan sebagainya Okey. contohnya lah bila kami buka jadi tidak boleh. Then just senangnya kita okay, orang just fokuslah main game. Sangat so, hmm. mudah. Okay. Diharap uh, tu banyak ada beberapa lagi setting-setting lah yang ada ber, yang ada dalam application tu di dalam komputer ataupun di dalam apps kita orang di telefon. Tapi you are free to explore. Okay. So macam contohnya ada tadi yang ada Android tadi nak kita orang boleh pakai Android device lah nya senang ya. So, Saatnya tunjukkan tutorial sekali untuk kita semua. Alright. Kami rasa ya, jak perkongsian kami untuk minggu tu diharap akan memberikan manfaat-manfaat pada kita orang semua. Okey. Alright. Jangan lupa sebelum kita habiskan video kita pada minggu tu, subscribe ke channel kami, MH di YouTube. Okey. Di mungkin di sebelah tu di YouTube biarkan notification bell ya on macam biasa kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada episod yang seterusnya MH gaming whenever possible